Jofre, Bert i Bert, Jordi Fon i el seu rimet, Sergi Bern i el seu llegat, Jofre el seu camí d'allà. Que no sabeu on, fareu, on quin dia es volen per tot areu, caps passats presents. Gràcies per aquests bons moments també entendés! Mola amunt les lloses, Sant Joan de Baianet, salt d'espantada, sau, i ball fosca, cos d'un massanet de cabrets, campes que sempre recordarem. I deu anys després, a la mola hi tornem a ser i la nit mirant els estels i al dia següent tres maries juguem com oblidar el nostre Miquel esperit de cau sempre t'enfiler anys, verans creixem i anys ben gran Aixem grans, junts germans, formem aquest cau. Aixem grans, creixem i aixem grans. Aixem grans, junts germans, formem aquest cau. a